فلم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله عن سبيله كل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا مما في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رَبَّ من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكن دانت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة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 إن ربي لسميع وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا موطعين مكنعين رؤوسهم موطعين مكنعين ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكان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 لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد ادلل <تدلوا> الارض غير الارض وبرزوا لله الواحد